Hello everyone, this is Chef Nalo with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. هلبيه للكيتو دايت ولمرضى السكر. هي كثير روعه ومناسبه، لازم نختار الفواكه المناسبه للحميه تبعتنا. ممكن نستخدم توت ممكن نستخدم الكرز، لكن الكرز مهم ما يكون اكثر من 8 حبات يعني عشان ما نخرج من الكيتو، اكثر من هيك كمية كبيرة من الكرز ممكن احنا نخرج من الكيتو لكن التوت ما في مشكلة نستخدم كريمة طازجة نصف لتر اثنين كوب على حرارة هادئة متوسطة مهم الحرارة تكون متوسطة ما تكون عالية منحرك قليل وبنوضع بديل السكر ستيفيا او اي نوع توفر في السوق هو موجود بالصيدليات موجود أي نوع والكمية أيضا اختياري نحرك قليل نضيف الفانيلا قليل من الفانيلا وهي مهمة تكون بدون سكر أكيد والخصوص الكريمة صعب نعملها في البيت لأنه هي محتاجة كمية حليب كبيرة ولكن المصانع موجود عند الحليب تنزع دسم من الحليب بتعمل كريمة بتطلع لها ببلاش الكريمة. وبيبيعوا حليب منزوع الدسم. منشان هيك منقول لا تشتروا حليب منزوع الدسم. الجيلاتين لازم يكون حلال الجيلاتين. متل ما انتم شايفين هو متوفر في كل الاسواق متوفر عند العطارين. هذا جيلاتين بقري. هو متوفر في كل الاسواق. يعني الموضوع كتير سهل. هو رخيص جدا رخيص. نوضع معلقتين جليتين عند ما تغلي عند الغليان الكريمة عند ما تبدأ تغلي نضع جلتين اثنين معلقه طعام وبنحرك جيد لمدة دقيقتين مهم الحرارة تكون هادئة متواءمة متوسطة هيك أصبحت جاهزة نضعها بالتلاجة أو البراد لمدة أربع ساعات حتى تتماسك ممكن نسكب بالكوب يكون مائل أو يكون عدل الكوب مثل ما انتم شايفين مثل ما حكينا الفواكه أيضا هي اختياري هيك أصبحت جاهزة كتير كتير هي روعة ومناسبة لحمية الكيتو دايت ولمرضى السكر نوع الفواكه كيفكم يا منال تزورونا بصفة جديده من الاشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه